بعد تعرض الجيش الروسي لنكسة كبيرة في اوكرانيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خرج عن شعوره واعلن بدء تعبئة جزئية لحشد مليون مقاتل لدخول اوكرانيا واخضاعها مش بس كده هدد باستخدام جميع الوسائل المتاحة طبعا ده اثار شكوك ومخاوف من اندلاع صراع نووي لان روسيا تقريبا استخدمت كل الاسلحه التقليديه ما فاضلش غير النووي، بس ازاي الكلام ده؟ معقوله بوتين ممكن يدخل العالم في حرب نوويه مدمره؟ طبعا الرئيس الامريكي ما سكتش وعلى طول شكل فريق من مختصين مدنيين وعسكريين وقال لهم شوفوا لنا المجنون ده ممكن يعمل ايه؟ مش بس كده ده طلع في لقاء تلفزيوني وحذر روسيا انه لو حصلت حرب نوويه مفيش حد هينتصر فيها، يعني بالبلدي كلنا خاسرون. لأن العالم كله هيتدمر، في الوضع الخطير ده لازم نعرف السيناريوهات المحتملة وإيه نوع الهجوم النووي اللي ممكن يطلقه بوتين، العمر مش بعزقة، طبعًا كل المحللين استبعدوا إن بوتين يستخدم الأسلحة النووية الاستراتيجية اللي عنده اللي يقدر يضرب بها الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه لو عمل كده ممكن يشعل الحرب نووية مدمرة، لكن روسيا وهي القوة النووية الأولى في العالم اللي عندها مخزون 4500 راس نووي بتمتلك أسلحة نووية تكتيكية ودي أقل قوة من قنبلة هيروشيما فممكن يكرر الرئيس الروسي تفجير أحد هذه الأسلحة النووية الصغيرة في المجال الجوي الأوكراني أو في البحر الأسود وده وفق عقيدة التصعيد ووقف التصعيد النووية الروسية كمان ممكن بوتين يستهدف منطقة غير مأهولة السكان في أوكرانيا أو منشأة عسكرية أوكرانية لترويع السكان وإجبار أوكرانيا على الاستسلام أو حتى يضغط على القادة الغربيين لإقناع أوكرانيا بالاستسلام، بس ده جنون رسمي، إيه اللي ممكن يخلي بوتين يتجنن ويستخدم السلاح النووي؟ وهنا هنسمع الكلام من بوتين نفسه اللي أكد إنه ممكن يلجأ للأسلحة النووية لو تعرضت وحدة أراضي روسيا للتهديد، طبعاً ما وضحش إذا كان الكلام ده بيشمل شبه جزيرة القرم اللي ضمتها روسيا في 2014 أو المناطق الأوكرانية الأربعة اللي بتسيطر عليها روسيا حالياً في الشرق وفي الجنوب الأوكراني. الولايات المتحدة قالت إنها بتاخد على محمل الجد تهديدات بوتين. استخدام الاسلحه النوويه في اوكرانيا وقالت ان على بوتين ان يتوقع عواقب وخيمه اذا لجأ الى ذلك والمتحدث باسم مجلس الامن القومي الامريكي جون كيربي قال في مقابله تلفزيونيه ان ده خطاب غير مسؤول من بوتين ومن قوه نوويه وقال ان احنا بنراقب الوضع الاستراتيجي بافضل ما نستطيع وهنغير موقفنا حسب ما يتطلب الامر طبعا المخابرات الامريكيه متابعه الوضع عن كثب وقالت انها ما رصدتش اي تحرك للاسلحه النوويه الروسيه يوحي بالاعداد لمثل هذه الضربه والمتحدث باسم وزاره الدفاع الامريكيه البنتاغون الجنرال بات ريدر قال لم نرى شيئا من شأنه ان يغير موقفنا، يعني احنا ما شفناش حاجه ممكن تغير الموقف العسكري بتاعنا. طب لو بوتين اتجنن وقرر ان هو يستخدم الاسلحه النوويه، هيكون ايه رد القاده الغربيين؟ طبعا كلنا شفنا الحكومه الامريكيه من بدايه الصراع في اوكرانيا وهي بتتجنب اي تصعيد مع روسيا، ده كمان حلف شمال الاطلس اللي هو الناتو ما ارسلش اي قوات بشكل رسمي الى اوكرانيا عشان ما يزعلش روسيا، والسلاح اللي بعته للجيش الاوكراني كان بمقدار مدروس لتجنب استخدام صواريخه لضرب اهداف داخل الاراضي الروسيه، يع يعني بالاسلحه اللي تحمي الحدود الاوكرانيه فقط ولا تستطيع انها تصل الى داخل الاراضي الروسيه علشان ما يثيرش غضب روسيا كمان صحيفه الواشنطن بوست قالت ان الاداره الامريكيه بعتت رسائل خاصه الى القاده الروس خلال الاشهر الماضيه انه عن استخدام السلاح النووي يعني بلاش تتجننوا وتدخلونا في نفق مظلم بلاش النووي لكن لو بوتين نركب راسه واصر على استخدام السلاح النووي في اوكرانيا لازم واشنطن تكون حازمه وترد رد مناسب على الهجوم ده وده ليه لأن عدم الرد ممكن يؤدي لانقسام الحلفاء الغربيين والأخطر من كده أنه ممكن يشجع دول تانية زي الصين أنها تفكر في استخدام السلاح النووي عشان تحل مشاكلها طبعا بدون ما تخاف من رد الفعل الغربي على الناحية التانية أعلن الرئيس الفرنسي ماكرون أن فرنسا لن تخضع للابتزاز الروسي وقال إنه واجبنا بيحتم علينا التمسك بمواجهة الابتزاز الروسي وأننا هنستمر في مساعدة أوكرانيا على حماية أراضيها وليس على مهاجمه روسيا اطلاقا لاننا مش في حرب مع روسيا ماكرون قال كمان ان هدف التفاوض على تسويه سلميه للصراع بين روسيا واوكرانيا لا يزال قائما وقال ان فرنسا عايزه اوكرانيا تصد هجمات روسيا وتستعيد سيادتها على اراضيها في نفس الوقت اعلنت رئيسه الوزراء البريطانيه ليستراس في خطاب امام الجمعيه العامه للامم المتحده ان بلدها هتواصل الدعم العسكري لاوكرانيا الى حين انتصارها على روسيا وكان نص كلامها قالت قاعد باننا سنواصل او نزيد دعمنا العسكري لأوكرانيا طالما لزم الامر، وقالت لن نستكين الا عندما تنتصر اوكرانيا. تراس قالت ان قرار بوتين باستدعاء جزء من احتياط الجيش بتاعه بيعكس الفشل الذريع اللي منيت به قواته في محاولتها غزو اوكرانيا، وبيعزز تصميم الحلفاء الغربيين على دعم اوكرانيا للتصدي للغزو الروسي. وقالت وانا بتكلم معاكم دلوقتي في اسلحه بريطانيه جديده بتصل اوكرانيا. طب ايه موقف الصين؟ موقف الصين موضوعي وعادل زي ما قال وزير الخارجية الصيني اللي قال لنظيره الروسي على هامش اجتماعات الامم المتحدة ان موقف الصين بشأن اوكرانيا هيظل موضوعي وعادل وقال ان الصين بتعمل ألا تتخلى الاطراف كافة عن جود الحوار يعني الصين من الاخر ماسكه العصايه من النص ده ظهرية لكن بالطبع في الباطن هي بتؤيد روسيا وبتدعم حملتها على اوكرانيا طبعا الحرب الروسيه الاوكرانيه هي حرب مدمره للطرفين وشفنا ازاي روسيا في البدايه كانت متفوقه وقدرت ان هي تحتل اراضي شاسعه من اوكرانيا الا ان الحرب امدها طال واستمرت لشهور طويله جدا على عكس تخطيط الجيش الروسي واستمر الدعم الغربي لاوكرانيا لحد ما قدرت اوكرانيا في الاسابيع الاخيره ان هي تعمل عمليات مضاده عمليات هجوم مضاد ضد الجيش الروسي وترغم الجيش الروسي على التخلي عن اراضي كثيرة من الأراضي اللي هو سيطر عليها خلال الفترة اللي فاتت بل وصل الامر ان الاوكران وصلوا الى حدود روسيا يعني الجيش الاوكراني وصل في بعض المناطق الى الحدود الروسية مش بس حرر مناطق من اللي سيطر عليها الجيش الروسي لا ده وصل للحدود الروسية الهزيمة الكبيرة اللي مني بها الجيش الروسي جننت بوتين خليته يتجنن حرفيا عاوز يستخدم اي سلاح في ايده علشان يمنع الهزيمة المؤكدة اللي هتحصل لقواته لو مقدرش انه هو يمنع الهجوم المضاد اللي بتقوم باوكرانيا حاليا اوكرانيا بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على الدعم الغربي القوي جدا اللي بتدعمها به امريكا والدول الاوروبيه باسلحه متقدمه واسلحه استراتيجيه والاهم من الاسلحه هو الدعم المخابراتي المعلوماتي الكبير جدا اللي بتقدمه ليها المخابرات الامريكيه عن مواقع واماكن تمركز الجنود الروس وعن الخطط العسكريه الروسيه أول بأول بيمد بيها الجيش الأوكراني وبيستطيع إن هو ينفذ هجمات مضادة على الجيش الروسي. الهجمة المضادة الشرسة اللي قام بيها الجيش الأوكراني ضد الجيش الروسي سببت هزايم كبيرة جدا في صفوف الجيش الروسي وعشرات يمكن مئات من القتلى وأيضا عشرات الكيلومترات المحررة اللي قدرت أوكرانيا إنها تحررها. طبعا هزيمة زي كده للجيش الروسي قوية جدا وثقيلة في المعيار السياسي على بوتين. ممكن تؤدي إلى سقوط بوتين ذات نفسه وسقوط الحكومة الإتحادية في روسيا لأن النهاردة عندنا هزيمة كبيرة جدا بيتعرض لها الجيش الروسي قصاد جيش ضعيف نسبيا وعلى المقياس العالمي يعني مقياس الجيوش العالمية الجيش الاوكراني لا يعادل واحد على عشرة من الجيش الروسي فمعنى ان هو يستطيع انه يهزم الجيش الروسي ويحرر ارضه ده شيء قوي جدا ومؤثر جدا وهيؤدي طبعا للضرر السياسي الكبير لفلاديمير بوتين طبعا بوتين عارف ان هو ما بيحاربش اوكرانيا هو بيحارب في الاساس امريكا والدول الاوروبية لان اوكرانيا على قوتها وعلى قدرتها العسكرية ما كانتش هيستمر الصراع لأكثر من اسبوعين مع الجيش الروسي لكن من بداية الحرب ومن اول يوم بدأ الدعم الغربي والامريكي القوي جدا لاوكرانيا اللي قدرت تستمر في صد العدوان الروسي والهجوم الروسي حتى الان طب ايه اللي ممكن يعمل بوتين عشان يحمي مركزه ويحمي الجيش الروسي من الهزيمة النكراء اللي ممكن يتعرض لها بوتين قدامه حل من اتنين الحل الاولاني انه يعمل تعبئه عامه ويستطيع ان هو يزود اعداد الجيش الروسي ويقدر ان هو يصد الهجوم الاوكراني المضاد ويقدر ان هو يستعيد مره ثانيه الاراضي اللي كان سيطر عليها ويقدر ان هو يخضع الحكومه الاوكرانيه. الخيار الثاني اللي في تقديري مش هيقدر يستخدمه الا لو فشل الحل الاولاني ان هو يصد الهجوم الاوكراني وهو استخدام اسلحه نوويه. ممكن ما يستخدمش اسلحه نوويه كبرى وعظيمه وتسبب انفجارات ضخمه ممكن يستخدم اسلحه نوويه تكتيكيه من اللي بتمتلكها روسيا تسبب حاله هلع وزعر ورعب في اماكن سكنيه غير مأهولة بحيث انه يسبب حاله هلع عند الجيش والجنود الاوكرانيين وحاله رعب عند الشعب الاوكراني ويضطر الشعب الاوكراني انه يضغط على حكومته للاستسلام والتنازل ويقدر بوتين انه يحقق هدفه ويقدر انه هو يخضع اوكرانيا ويسيطر على كييف ويقدر ان يحقق ده بسلاح نووي تكتيكي بخسائر قليلة لكن شوء اعلامي كبير يستطيع ان هو يحقق رعب وهلع عند الغرب وعند اوكرانيا بالاخص بوتين اكد انه لما بيتكلم على سلاح نووي مش بيتكلم على الموضوع من باب الدعاية او الشو الاعلامي قال ان الموضوع على محمل الجد وانه هو بيتكلم بشكل جاد وصريح وقال ان روسيا مش بتواجه اوكرانيا هي بتواجه الدول الغربية اللي بتساعد اوكرانيا بالسلاح واللي بتتدخل في الصراع بشكل غير مباشر ولكن مؤثر وان هو التدخل ده بيضع الدول الغربية في مواجهة روسيا مباشرة وقال بوتين ان احنا مش هنرد على اوكرانيا نفسها احنا هنرد على اللي بيدعموا اوكرانيا وحدد الدولة بعينها وهي بريطانيا وهدد بريطانيا وقال ان انا ممكن اضرب قنبله نوويه في المملكه المتحده وادمر بريطانيا العظمى. طبعا الحكومه البريطانيه رفضت التصريحات الروسيه لكنها اكدت في الوقت نفسه استمرار دعمها لاوكرانيا حتى تستطيع تحرير اراضيها. الوضع خطير جدا والوضع صعب جدا، هل هينجح بوتين من خلال الخطه الاولى اللي هي التعبئه الجزئيه اللي عملها هو لو عمل تعبئة عامة الجيش الروسي فيه 23 مليون جندي احتياط فطبعا هو مش هيقدر يستدعي او مش عايز دلوقتي يستدعي 23 مليون لان الامر لا يستدعي كل هذا العدد هو فقط استدعى عمل استدعاء جزئي مرحلة أولى 300 ألف ومنع خروج المواطنين الروس اللي هم الذكور من سن 18 حتى 65 وقرار التعبئة العامة حصل مظاهرات في روسيا ضد القرار ده والحكومة الروسية اعتقلت عدد كبير جدا من المتظاهرين اللي اعترضوا على القرار، لكن بوتين في الخطة الأولى ليه التعبئة الجزئية 300,000 هيقدر من خلالها يحقق انتصار على أرض المعركة، لو ما قدرش يحقق انتصار على أرض المعركة قد يلجأ بوتين للخيار الثاني وهو استخدام سلاح نووي تكتيكي وإن هو يحقق نجاح استراتيجي من خلال أسلحة نووية تكتيكيه تسبب هلع ورعب عند الغرب وعند اوكرانيا فتضطر اوكرانيا انها تستسلم، فهل الولايات المتحده والدول الاوروبيه هتسمح بالسيناريو ده؟ ده اللي هنشوفه خلال الايام الجايه من تطورات الحرب الروسيه الاوكرانيه، كل الناس بتقول ان احنا بنعيش حاليا ارهاصات حرب عالميه ثالثه، كل المقدمات، كل الاخبار، كل المؤشرات بتشير الى اننا نسير نحو حرب عالمية ثالثة لا قدر الله أن نتمنى أن نحصل حرب الحرب مدمرة بكل المقاييس لكن صوت العقل بيغيب في الفترة دي وللأسف التصعيد مستمر نتمنى السلامة ونتمنى إن الحرب تنتهي بسلام ويجد القادة الغربيين مع روسيا حل وسط وحلول وسط والتفاوض يكون هو الحل ويكون هناك حل سياسي للأزمة في أوكرانيا شكرا جزيلا لحضراتكم وإلى اللقاء.